حلمك هو طفلك، ما فيك تتركيه مع حدا، ما فيك تهمليه ولا تستغني عنه، بيحتاج منك اهتمام وتركيز وتضحيه، بيحتاج منك تضلي عم بتفكري فيه وتشوفي احتياجاته، الحلم انخلق بعقلك ليكون ملكك، لتكوني انت المسؤولة عنه وتعملي كل اللي لازم ينعمل لتخلي هالحلم يتحول لحقيقة، وساعتها ببطل يكون طفل بده مين يرعاه، وبصير واعي وناجح قادر يرعاكي ويهتم فيك